Péter Dávid Laza, de következetes történelemtanár, a kötött pályás közlekedés és az építészet kedvelője. Óráin kerüli a megszokást és a sablonokat. A mai történelem óra témája Szent István és az államalapítás, az új rend megszilárdulása. Sziasztok! Ez itt az érettség 2017, ahol persze, hogyha szerda, akkor történelem, és két hét múlva ilyenkor már túl lesznek a történelem írásbeli érettségén, úgyhogy sürget minket az idő, így a mai nap is egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami mind emelt szinten, mind pedig a középszinten is szerepelni szokott, általában végül is minden érettségén. De nézzük is meg, hogy mi a mai témánk. A tétel kiírása a következő mutassa be István államszervező tevékenységét a források és ismeretei alapján, és válaszában az alábbi szempontokra térjen ki. Az első szempont a fejedelmi és a királyi hatalom megszerzése, a külkapcsolatok elemzése. A második szempontunk a közigazgatás és az egyház megszervezése, az utolsó szempont pedig a törvényekből kibontakozó társadalomképnek a rövid elemzése. Ugye, ha térben helyezzük el, nyilván ez egy nem nehéz feladat, a Kárpát-medence adja meg a teret, és az állam, magyar állam megszervezéséről van szó. Ha időben helyezzük el, akkor ugye István... Királysága az ugye ezertől számítatik egészen 1038-ig, de természetesen vissza kell mennünk az időbe, ugye 997-ben lesz fejedelem, és persze nem lenne uh, igazságos, hogyha Gézáról, az ő elődjéről nem tennénk említést, hiszen ebbe uh, uh, a folyamatba illeszkedik be István tevékenysége is. Az első forrásunk rögtön megmutatja, hogy mi ez az előzmény, hogy Gézának, István apjának milyen helyzettel kellett megbírkóznia, itt a X. századnak a vége felé. Az első forrásunk tehát a ö, krónikából való Isteni jóslatól intve többek között Géza fejedelem is elkezdte a magyar népet keresztény hitre téríteni, de mert azokat, akik a pogányvallás hívei és buzgó művelői voltak, intő szóval nem tudta megtéríteni, egyeseket fegyverrel kellett megfékeznie, és ennek véghezviteléhez, mivel a hitnek többen voltak ellenzői, mint hívei, rákényszerült, hogy kívánságát a keresztény fejedelmek és királyok tudomására hozza. Ugye Géza már, lépéseket tesz annak érdekében, hogy itt a, a pogány magyarságot keresztény hitre térítse. Ugye ez miért is volt feladat? Gondoljatok bele. Megérkezik egy, ugye ez mondjuk száz éve korábban nagyjából, ez a pogány magyarság a Kárpát-medencébe, és ugye a nagy kérdés az az, hogy mi lesz a jövő. Most ugye Géza már felismeri azt, hogy az egyetlen lehetőség igazából az, hogyha a keresztény Európa részévé fog válni a magyarság. Segítséget kéri, illetőleg hát tudomására hozza a keresztény fejedelmeknek azt, hogy itt megkíván szervezni egy keresztény királyságot, illetőleg a magyarokat keresztényi kívánja, kívánja tenni, és ebbe a folyamatban illeszkedik bele Vajk születése, aki aztán a keresztségben az István nevet kapja. Amikor bizonytalan időben a 970-es évek táján a hagyomány szerint a már megkeresztelkedett Gézát országának sok gondja gyötörte, egy éjjel csodálatos látomás látott. Az úr egy gyönyörű külsejű ifjút küldött, aki így szólt hozzá. Megparancsolom, hogy szűnjenek meg, meg, gond... meg gondjait. Nem néked adatot meg véghez vinni, amit eszedben forgatsz, mert kezedet emberi vér szennyezi be. Gézefejedelem fia pogánynak született, és pogányként élte le élete első éveit. Neve Vajk, törökül hőst, Bajnokot jelent, mint ahogy a pogány magyarok majdani fejedelméhez a hősiesség és a bátorság illet leginkább. nagyon fontos kérdés az, hogyha egy új nép meg akar telepedni valahol, és ott, ott hosszú időn keresztül jelen akar lenni, ugye lényeges kérdés, hogy hogyan sikerül elismertetnie a saját létét az má, a már ott lévő más népekkel és államokkal. Hogyha e, jó külpolitikát akar valaki csinálni, akkor ennek egy nagyon jó eszköze az, hogyha olyan házasságokat köt, vagy köttet, amelyekkel különböző államokkal a szövetséget és a kapcsolatot szorosabbra tudja fűzni. Így lesz e, Géza fia Vajk e, felesége e, Gizella Bajor hercegnő, de a lányainak is e, fontos férjejelölteket e, ki, például a velencei Dózse, vagy a lengyel király. És Géza pedig maga, hogy a belpolitikai helyzetet is tudja konszolidálni, elveszi Saroltot, ugye ő az erdélyi Gyulának a lánya. És ebből pedig már látszik, hogy egy nagyon fontos belpolitikai konfliktus is van itt az országban. Így például a Dunántúlon egy nemzetségfőkből álló lázadást fegyveres erővel ver le, és a legnagyobb húzása igazából az az, hogy szakít azzal a pogány öröklési ritussal, amely korábban jellemezte a magyarságot is, és általában egyébként a pogány törzseket és népeket ez jellemzi. Ugye a, a pogány elv szerint az öröklés az a szeniorátus elve alapján történik, amely azt jelenti, hogy a nemzetségnek a legidősebb tagja örökli a trónt, üm, viszont üm, a keresztény öröklésrend az pedig a primogenitúra alapján történik, ami azt jelenti, hogy az első szülött fiú lesz az utód. Ugye ez egy nagy különbség lesz, és a következő képünk már rá is mutat, hogy ennek mi lesz a következménye, hiszen itt látható, ugye, koppány kivégzésének a, az ábrázolása a képes krónikából, hiszen a szeniorátus elve szerint ugye koppány örökölni a trónt, viszont a primogenitúra elve alapján Vajk, illetőleg hát István lenne az ország trónjának az örököse. És ilyen módon viszont a primogenitúra elve érvényesül, 997-ben István lesz a fejedelem, akit majd 1000-ben megkoronáznak, Viszont ehhez, hogy az ő hatalmát biztosítani tudja, le kellett vernie azokat a lázadókat, azokat az ellenlábasokat, akik veszélyt jelentettek az ő hatalma számára. Ennek lesz egy fontos pillanata, amikor leveri Koppányt, aki az országnak a nyugati területének jelentős részét tartja hát hatalma alatt, és ugye nem akar csatlakozni a kereszténységhez. De például ilyen lesz az erdélyi uh, Gyula is, akit szintén legyőz majd István, és ezzel Erdély területét szerzi meg, és persze mindenképpen érdemes megemlíteni Ajtont, aki pedig ugye a, hát a bizánci kereszténységhez csatlakozik. István koronázása rendkívül sok kérdést vett föl, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy megnézzük ennek a pontos körülményeit. Ugye ismerik azt a legendát, amely szerint az ezredik esztendőben második szilveszter pápa már éppen előkészített egy koronát Meskó lengyel fejedelem számára, amikor a pápa álmában megjelent az úrangyala, és arra figyelmeztette őszentségét, hogy rövidesen egy ismeretlen név fejedelmének a követe fog hozzáérkezni, hát ezt a koronát annak a fejedelemnek kell elküldenie, és ez a bizonyos ismeretlen fejedelem, ami István királyunk lett volna. Hát ez egy ismert történet, de biztos, hogy így nem igaz. Egyébek mellett már csak azért sem, mert ez a bizonyos meskó fejedelem már 992-ben meghalt. A pápa tehát 1000-ben nem akarhatott neki koronát küldeni. Ezt a legendát csak a 12. század elején jegyezte le Hartfék püspök könyves Kálmán utasítására és az ő aktuális politikai érdekeinek nagyon is megfelelt a pápa által küldött korona története. Ugyanakkor a XI. századi nyugat-európai krónikaírók azt jegyezték fel, hogy harmadik ottó német-római császár Istvánnak a királyi méltóságot jelképező lánzsát küldött, tehát nem koronát, és ez a lánzsa látható például a koronázási paláston és István ezüst pénzein is. No, innen ered a régi vita, hogy István vajon a pápától vagy a császártól nyerte a királyi hatalmát. Hát ha tudjuk, hogy második szilveszterpápa harmadik ottó császár nevelőjeként a pápai tisztét és a császár segítségével nyerte el, és az együttműködésük rendkívül harmonikus volt. Ezek után azt szűnik a legvalószínűbbnek, hogy István király koronázását nem vagy a császár, vagy a pápa, hanem mindketten támogatták. A hatalom megszerzésnek a körülményeiről többek között Istvánról szóló legendák is szólnak. Ugye két legendáról tudunk, van Istvánnak a nagyobb legendája és van a kisebb legenda. Azért érdemes mindenképpen ugye erről beszélni, mert hogy ezek olyan források, amelyek István uralkodásáról végül is a a legfontosabb forrásaink között vannak. Ugye István nagyobb legendája egyébként Istvánt úgy ábrázolja, mint egy ilyen aszketikus, igazi keresztény uralkodót, aki ugye keresztényé kívánja tenni országát és az ott élőket. Mindezeket a dicsőséges keresztjelének pártfogásával, vezéreik megölése után csak hamar szolgálatába hajtotta, tehát sikerülőket, őket hát pacifikálnia, a kereszténység vizében megfüröztötte, tehát keresztényé igyekezett tenni őket, és a hűséges papok által osztván az üdvösség intelmeit, az Egy Istent imádni kényszerítette. Ugye látjuk már ebből a legendából is azért átsejlik az a kép, hogy a keresztényé tétel az egy nagyon nehéz folyamat volt, amelyhez nagyon sokszor erőszakos lépéseket kellett tenni. Aztán, ha olvassuk itt a a legendát, akkor azt látjuk, hogy Atya halála után az ötödik évben elhozták az apostoli áldás levelét, és miközben a püspökök és a papság, az ispánok és a nép egybehangzó magasztalásokat fenen kiáltozták, István királyá választatott, Királyságának sorseul pedig de kivált sajadékának szaporításáért a római császári méltóságot viselő szelő, szelider miatt Jánbornak nevezett Henrik Hugát, ugye Gizellát vette házastársul, ugye Gizella lesz tehát az ő felesége. Ugye látjuk megint, hogy azért ez külpolitika szempontjából is mennyire fontos ez a kapcsolat, amit házassággal erősítenek meg. Másik nagyon fontos feladatunk: ugye a hatalom megszerzése után annak áttekintése, hogy hogyan szervezi meg az államot István, és aztán persze majd a később az egyház megszervezéséről is beszélni kell. Hogyha az államszervezet kialakulását és megalkotását kívánjuk szemügyre venni, akkor érdemes rátekinteni erre az ábrára, amely elénk tárja azt az államszervezetet, amelyet itt kiépít. Ugye az az államszervezet, amit itt létrejön, az alapvetően a frank mintán alapszik. Ugye a frankok által kialakított államszervezet lesz az, ami egyébként Nyugat-Európában és hát persze Közép-Európában is nagyon sok ország sajátja lesz. Ugye itt, hogyha ránézünk az ábrára, látszik, hogy természetesen ugye a király áll az egész államszervezet élén, akinek a legfontosabb támasza az itt jelenlévő királyi tanács. A királyi tanács, amelyeknek a tagjai egyrészt ugye a főpapokból áll, másrészt ott van ugye a nádor, aki egyébként az uralkodónak a legfőbb helyettese is részben, és persze ott vannak még ugye az ispánok, akik a különböző vármegyék élén állnak, és hát hogy ott vannak még persze azok a főurak részben, akik a legfontosabb támaszai lehetnek az uralkodónak. Na most a királyi tanács tehát egy olyan testület, amely az uralkodó munkáját hivatott segíteni. És, és ha megnézzük, ha lejjebb haladunk az ábrán, akkor láthatjuk tehát, hogy a, a legnagyobb kérdés itt az, hogy mi adja meg a királyi hatalomnak az alapját, és a másik kérdés, hogy ezzel a hatalommal az uralkodó hogyan fog sáfárkodni. Ha megnézitek, akkor ugye itt, amit találunk, ami közös pont lehet mind a négy rész között, az a birtok, illetőleg a föld kérdése. Ugye itt a Királyi vármegyékben, illetőleg a világi birtok, mindenhol a föld jelenik meg, mint a, a, a vagyont és a hatalmat is biztosító dolog. István korábban a földbirtok állomány java az uralkodó kezében lévő földbirtok és az uralkodó kezében lévő földbirtokot fogja megszervezni különböző területi egységekké. Ezek lesznek a vármegyék, amiről még később vissza fogunk térni. Emellett persze vannak olyan birtokok, amelyek az egyház kezelésébe kerülnek, akik magánhadsereget biztosítanak és kell biztosítaniuk. És ha megnézzük az utolsó szakaszt, akkor pedig azt látjuk, hogy mindenki valamiféle szolgáltatással tartozik. A kialakuló jobbátság, ugye aki még nem alakul ki, viszont már a kezdeményei megvannak. Itt a, a honfoglaláskori társadalomból alakul éppen ki ez a társadalmi réteg. De ugyanígy a szolganépek, illetőleg a várjobbágyok és a várnépek, ugye ez a két fogalom nagyon lényeges, hogy ez tiszta legyen. Kik a várjobbágyok és a, a várnépek? Ugye a várnépek azok, akik adózással tartoznak a vármegyében, a várjobbágyok feladata pedig ugye a katonáskodás és a, a a váraknak a biztosítása, és hát működtetése. És persze ugye itt is a nagybirtokon is megvan a kialakuló jobbátság és hát nem feledkezhetünk el még ugye az egyházi tizedről sem, amelyet tehát fizetnie kell ezen embereknek, ugye, és ezzel támogatják az egyháznak a munkáját. És ugye említettem nektek, hogy még vissza fogunk térni a vármegyék kérdésére, és, és ha megnézitek, akkor itt láthatjátok Magyarország vármegyéit, a kiépülő vármegyerendszert. Az első egyébként Somogy volt, és ugye ennek a legfontosabb feladata, hogy egyébként szintén frank mintára egy olyan közigazgatást hozzon létre az országban, amely lehetővé teszi az uralkodói akaratnak az érvényesülését az ország legkülönböző pontjain. A vármegye élén, a megyés Ispánál az ő feladata az tehát, hogy az uralkodó akaratot érvényesítse. Ugye ő az, aki a vármegyében a bíráskodást végzi, az adóbeszedést ellenőrzi, emellett a katonáskodást is ellenőrzi, ellenőrzi azokat, akik katonai szolgálattal tartoznak, tehát ez az ő felelőssége. És a, fontos ugye az, hogy a, a különböző vármegyékben földvárak, illetve sáncvárak épülnek, amelyek a védelmet hivatottak biztosítani. És ez a vármegye rendszer tehát az, amely a világi közigazgatás alapját fogja jelenteni Magyarországon, innentől kezdve egyébként hosszú évszázadokon keresztül, aztán később majd lesznek olyan alkalmak, amikor ezt megpróbálják fölbolygatni. És akkor, hogyha a világi közigazgatást megnéztük, akkor érdemes lenne az egyház szervezetre áttérni, hiszen ez is egy nagyon fontos feladatunk itt, a téma kifejtése során. hogy hogyan sikerül egy olyan egyházszervezetet szervezetet létrehozni itt Magyarországon, a Magyar Királyságban, amelyik független egyházszervezetként szervezetként tud jelen lenni, és nem lesz senki más, hát ország és állam egyház egyházi szervezetének alárendelve? És a, a következő forrásunk e, ugye ezt a, a kérdést mutatja, szintén a képes krónikából való a forrás, hogy az Óbudai Péter Pál templom alapítását láthatjuk, hogy éppen ugye István és Gizella alapítja ezt a templomot, ugye ezzel is mutatván az ő egyházszervezői munkájukat. Amikor megtörténik az egyházszervezetek a kiépítése, akkor ugye eredendően tíz püspökséget hoznak létre. Ez a tíz püspökség hivatotta az egyházszervezetet irányítani, Ugye a nagy kérdés itt jön, amit az előbb felvetettem, hogy hogyan lehet, egy független, csak a pápa felhatósága alá tartozó egyházszervezetet kiépíteni. Ez lesz az a felismerés, aminek következtében létrejön a tíz püspökségből két helyű az érsekségi intézmény. Ugye az esztergomi érsekség, illetőleg később majd a kalocsai érsekség. Az esztergomi érsek az a magyar katolikus egyháznak a feje. És ezért volt nagyon fontos, hogy létrejön egy önálló érsekség, mert hogy az érsek az egyházi hierarchiában csak a pápa alá van rendelve. Tehát, hogyha Értelemszerűen, ha nincsen Magyarországon érsek, csak püspöki szint van jelen, akkor félő az, hogy mondjuk a német-római császárság egy érseksége alá sorolják be a Magyar, magyar Egyház Szervezetet. És persze nagyon fontos kérdés az is, hogy hogyan garantálja azt István, hogy az egyház működjön, egyébként az állam maga is működjön. Mi lesz az a törvényesség és törvénykezési gyakorlat, amellyel elejét tudja venni annak, hogy itt a, az, a keresztény állam kialakítása, az bármi és bárki által lassítva legyen. De még mielőtt a törvénykezésről beszélnénk, látogassunk el Budapest egyik legfontosabb templomába, Székes Egyházába, ahol a Szent Jobbot őrzik. Ismeretes Szent Királyunk, államalapítónk, 1038. augusztus 15-én hunyt el. Eltemették fehérvárott nagy nagyboldogasszony Székesegyházába, egy római korból származó márvány kőkoporsóba. Nos, amikor 1061-ben ezt benső és titkos társulat közepében felnyitották, ekkor vették észre, hogy a bebalzsamozott jobb karja éppen maradt. A Szent Jobbbal mindenkor társul a magyar nemzeti érzés, Ekkor határozta el a magyar katolikus püspöki kar, látva a népnek természetszerűen megnyilvánuló és kirobbanó tiszteletét a nemzeti ereke iránt, hogy egy díszes ereke tartót készített a Szent Jobb számára. Ekkor kérték fel Lippert Józsefet, tervezze meg az új Szent Jobb ereke tartót, amely szintén egy külső és egy belső ereke tartóból áll, amint itt ugye a Szent Jobb kápolnában látjuk. A belső tartó egy henker, a kész látható az a karperet, amelyet Mária Terézia császár és királynő helyeztetett tisztelete jeléről az erekére, valamint a primásnak a pecsétje, ez a belső tartó. Utolsó feladatunk az, hogy megnézzük, hogy milyen a törvénykezési gyakorlat István korában, és ebből milyen társadalomképet lehet leszűrni. És igazából kettő törvénykönyve van a korszaknak, kettő törvénykönyvet ismerünk, de látni fogjátok, hogy ezek igazából nem törvények a mai értelemben, hanem inkább ítérkezési szabályok, milyen szabályok szerint érdemes és kell ítélkezni különböző bűnesetek kapcsán. És akkor nézzünk is meg néhányat ezek közül. Ugye akkor azt mondja, hogy a magánvagyon királyi engedélyezéséről királyi hatalmunknál fogva elhatároztuk, hogy mindenkinek álljon szabadságában vagyonát felosztani, feleségének, fiainak és leányainak, sokorainak, vagy az egyháznak adományozni, és ezt halála után sem erjesenki érvénytelenné tenni. Magyarán ugye arról van szó, hogy a magánvagyon az garantált van, a magántulajdon szentségeit megjelenik, és a magántulajdon nem csak hogy szent, hanem ugye az sértetetlen is, és örökíthető is. Ez egy nagyon fontos dolog. Korábban ez nem volt törvényileg szabályozva, hogy az embereknek lehet, hát nem mindenkinek nyilván, az embereknek lehet magántulajdona. Ugye a másik következő forrásunk, ugye a királyi hat, javak megtartásáról a királyi méltóságunkhoz tartozó föld fölött is az uralkodó szabadon rendelkezessen. és ugye azt mondja, hogy azokból senki semmit elne raboljon, vagy el ne vegyen. Ugye ez azért ilyen nagyon jelentős, mert amint azt már mondottam, egy patrimoniális királyságban, az uralkodó hatalmát alapvetően a Föld jelenti, ennek a védelme elsődleges. Ugye itt vannak olyan törvények, amelyek vagy előírások, amelyek az egyház szempontjából lényegesek. Például itt van a vasárnap megtartásáról. Ugye ha valamely pap, vagy ispán, vagy valamely más hívő személy valakit vasárnap ökrökkel lát dolgozni, vegyék el tőle az ökröt, és adják a várnétek elfogyasztásra. Tehát tiltja a munkát ugye vasárnap, hiszen ugye vasárnap a Tíz is benne van, hogy az Úr szentelt meg azt a napot erre kell szánni. Aztán a gyilkosság, ugye ez egy érdekes kérdés, ha valaki haragra gyulladva szól a szöveg, vagy döjfösségtől kevén szándékos gyilkosságot követel, tudja meg, hogy tanácsunk végzése szerint 110 aranypénzt fog fizetni. Tehát pénzbüntetés van ugye a gyilkosságért, és ebből 50-et a királykincstárába kell vinni, 50-et pedig a rokonoknak kell adni, Tizet pedig a bíráknak, a gyilkos, ezen felül pedig az egyházi törvények rendelkezése szerint kell, hogy vezekeljen. Tehát az egyházi törvénykezés és az állami, világi törvénykezés ilyen módon ugye itt összefonódik. Na de, ha a gyilkosságról beszélünk, akkor itt van a kard kirántásáról szóló rész, amely azt mondja, hogy minden tekintetben erős és sértetlen béke honoljon. Ugye, ha valaki kardot ránt, akkor azzal a karddal kell megölni, amely a gyilkosságot követett el, Elkülönül, és itt a társadalomképről is kell beszélni, ugye különböző jogállású emberekre különböző szabályozások érvényesek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő lenne. Látjuk tehát, hogy egy elég erőteljes és elég nagy horderei törvénykezési munka indul itt be, amelynek tehát a feladata az, hogy kemény jogszabályokkal, illetve kemény ítélkezési gyakorlattal a pogány társadalmat keresztényé és átalakítsa gyakorlatilag a Kárpát-medencében élő emberek gondolkodását. Nagyon fontos kérdés, végezetül az utódlás, hiszen ugye minden uralkodónak egy kérdés az, hogy mennyire tudja továbbadni, átörökíteni mindazt, amit fölépített. És itt van ugye Imre Herceg, aki a reménység maga, de aztán a magyar történelem egyik első tragédiája is lesz az ő sorsa. István királynak a nagy legenda szerint több fia volt. Imre Herceg az elsőszülött jogán és az intelmek szerint is trónutód. Az életére vonatkozó információkat azonban a legenda írója akkor rögzítette, amikor már senki sem élt, aki személyesen ismerhette volna őt. Így a szerző Imre alakjában vélhetően a papi nőtlenség gondolatának akart hazai eszményképet állítani. A legendából kirajzolódó jellemrajz végül egészen ellentétes lett azzal, amire az egyetlen egykorú hiteles feljegyzésből következtethetünk. Már a születési és halálozási dátum is bizonytalan, de a források utalnak rá, hogy a halál ifjan érte. Egyes feltételezések szerint el kellett foglalnia a trónörökös hercegeket megillető Dukátust, és apja rábízta a királyi sereg parancsnokságát is. Imre a legendája szerint házas, de megőrzi szüzességét, kockáztatva ezzel István magjának kihalását. Életrajzában az ítatosság és a szüzesség igazolja, hogy szent életű. A korszentjei azonban ekkor még helyi szentek, a szentéjavatási procedúra is a helyi püspök jogköre. Így az sem volt baj, hogy nem halt halát, és hogy csodái halála után történtek, és nem az életében. Pannonhalmán Imre megérzése szerint csokkal jutalmazta az önmegtartóztató szerzeteseket, ezzel is jelezve, hogy legtöbbre a szüzesség megtartását értékeli. Halála pillanatában a föld másik pontján egy látomásban látja Imre mennybe menetelét egy szintén szent életű érsek és ott a német Konrád, aki pedig csak úgy szabadulhatott meg bűnei bilincsétől, hogy hozzáfordult imáival. Ezek voltak a csodái. Utolsó forrásunk pedig a képes Kronika egyik legizgalmasabb ábrázolása, ahol Imre Herceg temetését láthatjuk. És ugye azért izgalmas ez az ábrázolás, mert hogy itt egyképpen ábrázolnak nagyon sok dolgot, ami hát nem is egy időben történt. Ugye itt az előtérben, a kép előterében láthatjuk Imre Herceg koporsóba fektetését, és itt mellette itt van ugye az uralkodói pár, ott van István és ott van Gizella, és a háttérben pedig, amit látunk, az ugye szintén az utódlás kérdéséhez köthető, hiszen ugye azt látjuk, hogy itt két katona hát vesz kezelésbe valakit, aki nem más, mint vazul, ez épp vazul megvakításának, a pillanatát örökíti meg. Ugye ezzel rendezi el végül is itt István az utódlás kérdését, minek utána Imre már meghalt. Erről kell tehát lényegében beszélni, és persze nem mehetünk úgy el ma sem, hogy nem néznék meg azokat a szakszavakat, amelyek nélkül nem felelet a felelet. Jövő héten egy körülbelül 800 évvel későbbi, de szintén a magyar történelmehez kapcsolódó igen fontos témáról lesz szó. Addig is kövessetek minket a holnapon, kövessetek az Instagramon is. A régebbi adásokat visszanézhetitek a www.nava.hu oldalon. Találkozunk tehát a jövő héten. Sziasztok!